ذا الحين لي أنا أشتي أسألك سؤال آه إنه ما شاء الله صلاة عنا بحجاب وياس ذكر الله وذكر النبي الغمازتين اللي معك أنت أخذتهن من أبوك ولا من أمك لا لا بزيتن من أمي نعمه أمي كان كان حتى أبي كان كان أبي كان ابي يجيب صار يراقبها وهي معها مش ماضى لما تزوجها يعني على الغمازات سبحان الله العظيم ان ما شاء الله ما شاء الله والله لو بتضحك علي اكسب بالله لو بتضحك عليا يا يحيى ما شاء الله الصلاة على النبي سماح أهلا وسهلا حبيبتي مال ابي انت راي الرجال آه. الذي آه. الرجال الرجال اللي قد مثلاً لك ها هاي هاي ومعهم فلوس هذا لا ان اقول لك ان اقول لك لهم عملية اللي يطلعوا لهم لك أو يعني علشان ان اقول لك ان اقول ما تضيع تضيع مثل القمر ما ما تطلع لا بالليل <تصفيق> لاني ما شاء الله قد طلعتها هيك قوي الباري عي طبك الباري ايوه سحبتها هذه سحبتها سحبتها مصدها. <تصفيق> <تصفيق> مصدها. شكرا يا شكرا يا يا كاش يا خالي يا, أنا يا, يا خالص سمح. الله يحفظش الله يحفظش امانه خجمت... ما بعد خجمتها ما بحب ما يا انا حقي زغننه حقي زغننه يا إخي يبادلني إخي يبادلني إتفعنا خلاص خليني بعد أخ... لما أنا أخرج عندكم أنا شديش شكل كيف لا بدل أكتري كف يفعل ها آه أبليك يمسكها كذو طلع مثل الحق اللي قام يخلص لا الكل. لا, لا. أنتاري ري يا مجلي ال الغمازات ها انا على فكره ما عنديش غمازة انا انا كنت خازقه هانا خازقه هانا كنت عامله هانا خزقي كان في حديد عندي هانا وكان في عندي حديد هانا وهانا وهانا وهانا فجلست جننت فيهن فتره وبعدين شلتهن فهذا هو سبب الحديد اللي ما عندي غمازه ارقدو ارقدو اما بالنسبه اما بالنسبه للي عندهم اسمعني لك جني رفسك في رمضان وش فيك؟ لقضوك يرفسني لما ان شاء الله يرفسني عين من الزحمه هات تفضلي يا امري جعل يرفسني رفس يدعسني ويسلخني سلخ رحب يا عم اياد رحب يا عم اياد لا تعرجنيش اشبلك عمي خلني خليني جابر عمتي خالتي سما شكرا يا عم اياد شكرا يا مجلي حتى الجني لو